Валерія працює майстером манікюру. Розповідає, ранок 24 лютого життя, як і життя, який багатьох інших людей змінив на «до» та «після». Примерно в п'ять часов утра в нашому місті почались взрыви. Ізначально я подумала, що це навчання і не придавала цьому всьому значення, поки мені не позвонила подруга і не сказала, що ми уїжджаємо, бо почалась війна. Примерно в полшестого утра ми вже уїжджали з Николаїва в село. Валерія говорить, речей взяла небагато, так як думала, що через два-три дні повернеться та продовжить працювати. Втім, ситуація в місті погіршилась і повертатися до Миколаєва стало небезпечно. Так як у нас не було толком з собою речей, нам довелося виїхати за ними в місце. Саме тоді я вирішила, що потрібно забрати з собою матеріали і починати працювати в селі. В будинку, де тимчасово проживає, облаштувала міні-кабінет. З клієнтами проблем не виникло. Жінки, почувши, що в селі є майстриня манікюру, почали приходити та розповідати одна одній про неї. Добре, що в нас з'явився такий майстер в селі, удобно тим, що не потрібно їздити до району. і Ми вдячні їй, що вона не розгубилася в даній ситуації і розпочала свою справу в нашому селі. Валерія з новими клієнтами знайшла спільну мову. Говорить, в роботі подобається творча частина процесу. За годину нігті перетворюються на витвір мистецтва. Після роботи Валерія грається зі своїм домашнім улюбленцем. Від нього дівчина заряджається позитивом та на декілька годин забуває про той ранок, який змінив її життя. Ніна Булах, Юлія Филимон, єдині новини на суспільному. Миколаївщина.